Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворним твоїм Духом нині й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. В той час ходив Ісус по Галілеї. Він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити Його. Наближалося юдейське свято кучок і мовили до нього брати Його. Іди звідси в Юдею, нехай учні твої побачать діла, що ти робиш. Ніхто, бо не чинить нічого тайно, коли бажає бути явним. Якщо ти таке робиш, яви себе світові. Бо і брати Його не вірували в Нього. Тоді Ісус відповів їм, «Не надійшов іще час мій. Ваш час є завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти. Мене Він ненавидить, бо Я свідчу проти Нього, що діла Його лихі. Ідіть, отже ви на свято». «Я не піду на те свято, мій час ще не настав». Сказавши це до них, він лишився у Галілеї. Та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Юдеї шукали його на святі і питалися, де він. І люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, він добрий, а інші відповідали, ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно – зо страху перед юдеями. У сьогоднішньому Євангелії ми продовжуємо тему учнів Ісуса і тих, хто йде за ним, або тих, хто відмовляється йти за ним. Ми чуємо сьогодні, що в оточенні, в середовищі Ісуса, а також у Єрусалимі, в юдеї, Люди завжди ставили у своєму серці запитання, а ким Він є? Хто Він є? І, як бачимо, думки людей були поділені, вони не були однозначними. Для одних Він ставав учителем, для інших – той, хто народ туманить, баламутить, той, хто намагається звести її. Бачимо також Ісуса сьогодні, що залишає, праведну юдею, яка вважає себе такою, тому що знає Бога, залишилася вірним, вірна Богові, вірна культу Єрусалимської святині, вірна приписам Мойсея. Але бачимо Ісуса в Галілеї, в цьому місті, яке вважалося не наче другосортним, місце, яке є переповнене різними народами, різними думками, можемо навіть сказати, різними поглядами на життя. І там Ісус діє і чинить свої, е, свої діла. Залишає юдеям, тому що юдеї вирішили вбити Ісуса через те, що відкриває їхні діла, показує, що їхні вчинки є лихі, а часом лукаві, що те, що робить часом назовні, насправді серце є далеко. Так само говорили колись і пророки. Натомість сьогодні запитання Євангелії є про нас, учнів Ісуса, про ті, яких себе, можемо себе назвати також братами, учнями. Чи ким Він є для нас? Ким, чи ми вміємо розпізнати, а також чекати Божого об'явлення? Вміємо е, очікувати і виглядати на Його прихід на Його об'явлення себе в нашому житті, а також через нас. Свого роду сьогодні Євангеліє також говорить про терпеливість, тому що Ісус з терпеливістю чекає години, в якій Він прославить Отця. Не виставляється, не спішить, але терпеливо очікує моменту, відповідного моменту, щоб говорити, щоб діяти, щоб об'явити, і виявити перед усіма, ким Він є насправді. Господи Ісусе, допоможи нам бути учнями, які мають у серці терпеливість. Допоможи і формуй нас твоєю, Твоїм Словом і Твоєю присутністю. Допоможи нам також кожного дня складати наше визнання віри, що ти є нашим Господом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.